سيبت سأعزك إلا. رغم الألم الشعر الدكتور أحمد إبراهيم سأعزك رغم الألم يعصف يعصف في وجداني سأعزك رغم الألم يعصف في وجداني سأعزك رغم إن القلب يقتل الزمن في الثاني سأعزك رغم إن الألم يعصف في وجداني سأعزف رغم إن القلب يفطر زمان في ألحاني سأعزف على أوتار الوهم والأوطار مكتوبة على نوتة من لحن أحزاني سأعزف على أوتار الوهم والأوطار مكتوبة على نوتة من ألحاني وأطربت معاني القسوة التي تسكن دربي وأطربت معاني القسوة التي تسكن دربي سأعزف رغم إن قدمي أسير القيد سأعزف رغم إن قدمي أسير القيد والقيد يتغلغل في أرجائي لا رغم إن قدمي أسير القيد والقيد يتغلغل في ارجائي والعين لا ترى والعين لا ترى حتى الضوء في أحلامي وأشرعة وأشرعة فرقت لي يا ذكرى هابت من أيام وأشرعة وأشرعة لي ذكرى غابت من أيامي وكانت وكانت تسكن بين دلوعي ومزقت روحي إلى شظايا وبركين مدفونة في كل أجزائي. وأشرعة لي ذكرى غابت من أيامي وكانت تسكن بين دلوعي ومزقت روحي إلى شظايا وبركين مدفونة في كل اجزائي. ألملمه ألملمه اشلائي واجمع اهاتي واعزف بكل شدة على آلة اوجاعي. ألملمه اشلائي واجمع اهاتي واعزفه بكل شدة على آلة اوجاعي وتشبث بمجدية الحياة وتشبث بمجدية الحياة وأحرك أوتار الفرح رغم عذابي وأتشبث بمجدي في الحياة وأحرك أوتار الفرح رغم عذابي سأعزفه سأعزفه وشجوني تزلزل في كل أركاني سأعزفه وشزوني تزلزل في كل أركاني وتقذف على جفوني شللات من دموعي وكلمات سترت في فصول حكايتي وسجلت في سجلات آلام و وسجوني تزلزل في كل أركاني وتقذف على جفوني شللات من دموعي وكلمات وكلمات سترت في فصول حكايتي وسجلت في سجلات آلام مع تحيات دكتورة أمل العربي